Лев Бабенко цього року вступив до гуманітарно-педагогічної академії на спеціальність «початкова освіта». Хлопець розповідає, мріє здобути ще музичну освіту, оскільки з дитинства грає на фортепіано. – Я почав займатися з чотирьох місяців. Мене подарували електронний синтезатор, і потім я пішов до музичної школи. Мені найбільше за пам'ять запам'ятали Ну, Наприклад, ми хіменемо «Прелюдію Баха» – місячну сонату номер 13 «Бетховен», ронда. До цього я перебував на фестивалі Fest «Фест Rock у Кам'янці-Подільському, у фортеці. Я грав класику, але в шанрі року. Лев пояснює, класична музика припала йому до душі, оскільки намагався осмислити непросту долю кожного з композиторів. Окрім музики, він полюбляє заняття спортом, намагається рано лягати спати. Коли ми збираємося з ранку, лише о 5-30 годині, і бігаємо на стадіоні. З одногрупниками Лев познайомився нещодавно, впевнений, матиме гарних друзів. Мої одногрупники Ну, вони дуже чудові. Мати Лева Олена Бабенко каже, її син вступив до академії після 9 класу. В школі він був на індивідуальному навчанні, проте спілкувався з однолітками. Як до школи, так і до вишу він ходитиме пішки самостійно. Лев давно займається музикою і тому якось ми хотіли в цьому напрямку, і шукали, де можна в цьому напрямку. Хотіли в музичне училище, але там як нам сказали, що там все ж таки більш важко Ректорка академії Інна Шоробура говорить, в закладі створені умови для студентів з особливими освітніми потребами. Серед таких облаштовані пандуси з кнопкою виклику для тих, хто пересувається з допомогою інвалідного візка. У нас сьогодні навчаються студенти з інклюзією. Такий дуже гарний приклад. У нас студент з Даун, навчається на образотворчому мистецтві, третій курс. У нас також на психології вчиться хлопчина за той, який має певні такі проблеми і теж нормально, гарно. Знаю, що одружився, знаю, що має гарну дитинку. Олена Мозолюк викладає образотворче мистецтво в дитини з особливими освітніми потребами. Вона опановує навчальний матеріал на рівні зі своїми однолітками, студентами, єдине що – для опанування їй потрібно більше часу. Тетяна Цегельник викладає предмети, пов'язані з методикою навчання дітей з особливими освітніми потребами. Каже, інклюзія в навчальних закладах створюється відповідно до потреб дітей. Якщо це діти з порушенням слуху, їх потрібно, звичайно, садити на перші парти. Також, якщо це діти взагалі не чуючі, то потрібно, щоб в них був асистент вчителя Ірін, розвиткові заняття. За словами ректорки академії Інни Шуробури, викладачі, які проводять заняття в дітей з особливими освітніми потребами, асистентів поки не потребують. Діана Колесник, Віктор Кривий, Новини на Суспільному, Хмельницький.